بحم الشیطٰ الرجین بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ یہ جنگ کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ رکھیں اور ایسی خبریں آپ تک پہنچائیں جو میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے یا آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں ناظرین یہ بھی یوکرین روس کی جنگ کے حوالے سے آج جنگ کا چوتھا دن ہے اور صورتحال یکسر بدلتی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ سیکرٹ نیوز کے پچھلے بھی لاگس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو شروع سے ایک ہی بات کی کہ امریکہ تیسری عالمی جنگ طرف اس جنگ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے روس اگر اس جنگ سے نکلنا چاہے گا بھی تو اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا اور یہ جتنی میڈیا کی نیوز پچھلے تین دن میں آپ تک پہنچی مغربی میڈیا کی طرف سے انڈین میڈیا سے ایون پاکستانی میڈیا سے کیونکہ پاکستانی میڈیا کا انڈین میڈیا کا زیادہ تر انحصار مغربی میڈیا پر ہی ہوتا ہے جیسے کہ بی بی سی نیوز وغیرہ یا یوٹیوب آج جنگ کے چوتھے روز ایک طرف تو مغربی میڈیا جیسے کہ وائس آف امریکہ بی بی سی واشنگٹن پوسٹ وغیرہ اور دیگر جو میڈیا ہے وہ یوکرین کا شہر خیب جو ایک نیا شہر ہے جو تھوڑی ہی دور ہے یوکرین کے کیف سے تو اس میں روسی فوج کے داخل ہونے کی بات بتائی گئی اور ایک فضائی اڈے پر قبضہ کرنے کی بات بتائی گئی اور یوکرین کے صدر کی جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں روس جو ہے کیو میں داخل ہو جائے گا اور مذاکرات سے دوسری طرف مذاکرات سے بالکل انہوں نے انکار کر دیا کہ بیلاروس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے اور جو یہ انہوں نے پیش کیا کہ چونکہ بیلاروس سے ہی اس پہ یوکرین پہ حملہ کیا گیا لہذا بیلاروس میں ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو ایک طرف دیکھا جائے تو یہ چند گھنٹوں کی صورتحال نظر آتی ہے اور مطلب یہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ روس بڑا کامیاب ہے اور سارا سلسلہ اچھا لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ نائب وزیر خارجہ جو ہیں اس کے انہوں نے وہ ایک فہرست فراہم کی ہے روس کے نقصان کی اور اپنی جو ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ دو سو سے اوپر نہیں بتا رہے ہیں اور روسی جو نقصان ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 4300 تھری روسی فوجی مارے جا چکے ہیں ستائیس پیارے گرائے جا چکے ہیں چھبیس ہیلی کاپٹر یہ جنگی ہیلی کاپٹر کی بات ہو رہی کوئی عام ہیلی کاپٹر نہیں ہے وہ گرائے جا چکے ہیں ایک سو ٹینک تباہ کیے جا چکے ہیں سات سو بختر بند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں انچاس توپیں تباہ کر دی گئی ہیں ایئر ڈیفینس سسٹم ایک عدد تباہ کر دیا گیا ہے تیس گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں ٹنکرز, دو ڈرونز اور دو کشتیاں روس کی تباہ کر دی گئی ہیں اب ناظرین ایک بات سوچنے والی ہے یہاں پہ کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے وہ اس کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی ہم نے جو ایٹمی ہتھیار جو ہیں روس کے حوالے کر دی اور ایک ایٹمی ہتھیار بھی اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس فوجی نہیں ہے اسلحہ اس مقدار میں تعداد میں نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ فہرست کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے یہ لگانے میں کچھ دیر نہیں لگتی یہ اندازہ لگانے میں یہ بہت بڑی مزاحمت کی تیاری پہلے سے موجود تھی اور جو دیگر کنٹریز ہیں جیسے کہ امریکہ روس کو زیر کرنے کے لیے روس کے لیے جیسے کہ کیو میں ایک جال بچھایا گیا تھا اور جال کی طرف کھینچ کے لایا گیا روس کو اور روس کو رستے دیے گئے کہ وہ اندر تک آ جائے اور جب اندر آ گیا ہے تو وہاں پہ اسے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جدید ترین اسلحہ اور اے ڈیفنس سسٹم جو تباہ کر رہا ہے آپ اندازہ کریں نا مطلب کیا اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ ساری جو صورتحال ہو رہی ہے اچھا تو روس کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ وہ صرف نیٹو کی جو وسعت تھی یہ یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ نیٹو کو جو انیس سو کے بعد سے لے کے جو انہوں نے وسط اختیار کی اور جو روس کے بالکل ساتھ ساتھ ممالک تھے ان میں جو انہوں نے اپنی مطلب ممبر بنا دیا ملکوں کو بہت زیادہ اور دو کی اور امریکی فوجیوں کی موجودگی جو ہے اس سے روس کو تحفظات تھے اور یوکرین تو بالکل سمجھ لیں کہ روس کا حصہ تھا رہا ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہیں تو اس پہ اس نے تحفظات کا اظہار کیا اب یہ جو صورتحال ہے اچھا ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن کے منہ سے خود تیسری عالمی جنگ کا لفظ بھی نکلا جسے وہ سلپ آف ٹنگ کا نام دے دیں گے جیسے مقدس جنگ کا حرمج دون جسے ہم کہتے ہیں تیسری مقدس جنگ کا نام عراق کی جنگ کے دوران بش کے منہ سے نکلا اور بعد میں اس نے سلپ آف ٹنگ اسے کہہ دیا تو بہرحال یہ بائیڈن نے بھی لفظ تیسری جنگ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس میں امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ خود پیچھے رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یورپی ممالک کا پریشر جو ہے وہ روس پہ بڑھائے اور روس پھنس کے رہ جائے کیونکہ یہ معاملات ساری جنگ اقتصادیات پہ ہوتی ہیں معاشیات پہ ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملات اپنی اقتصادی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ایک بزنس وار بیسیکلی ایک بزنس مشن ہوتا ہے جس میں ان کا اسلحہ بکتا ہے ان کی بے شمار جو ہے نا ان کے خزانوں میں اضافہ ہوتا ہے معدنی وسائل پر قابض ہوتے ہیں ممالک کے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے ریشو دی اچھا اس کے علاوہ جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں ایک تو ترکی کی خبر آپ کو بتاتی ہیں بہت خطرناک صورتحال حال ہے دوسری ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ روس نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ مطلب جیسے ہم بتا رہے ہیں نا کہ اتنے بڑے نقصانات جو یوکرین کی فوج روس کی فوج کے کر رہی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتے ہیں کسی بڑی طاقت کے بغیر تو روس نے آج یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس جنگ میں یو ایس کے ڈرون شامل ہیں جبکہ جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے وہ دنیا میں بیٹھ کے وہ شور کر رہا ہے کہ روسی بزدل ہے سوری امریکی بزدل ہے امریکی بھاگ گئے امریکہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے اور یا ہمارے وی لاکر جو ہیں وہ ان باتوں کو لے کے تو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے تھے اچھا تو ایک تو فوری طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جرمنی جو ہے آل ریڈی اسے ہتھیار دے رہا ہے اور جرمنی ہتھیار بھی روس نے پکڑے ہیں وہاں پہ اور اس کا الزام آئد کیا جرمنی کے ہتھیار جو ہیں خطرناک ہتھیار وہ اس میں موجود ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان سب نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کریں گے اور باقاعدہ کانفرنس اجلاس بلا لیا گیا نیٹو کا اور نیٹو بھرپور طریقے سے اور ہم آپ کو یہ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ نیٹو ٹروپس جو ہیں ان، ان، انہوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے اور وہ اس پوزیشن میں آ کہ اچانک جب بھی ضرورت پڑے تو وہ جو ہے نا روس پہ دھاوا بول سکیں اچھا تو ایک تو یہ سوٹل ہے دوسرے کی طرف سے یعنی جو آ، آ، آ، آ، بلیک سی تھا اس میں اس نے یوکرین نے باقاعدہ ان کا ٹویٹ سامنے آیا یہ آپ کو ہم دکھاتے بھی ہیں کہ روس کا سمندر میں راستہ روکنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم آئینی طور پہ ایسا نہیں کر سکتے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور ٹرکی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے مغربی میڈیا کے مطابق ٹرکی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے ابھی تک اردوان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا ٹویٹ سامنے نہیں آیا لیکن بہرحال انٹرنیشنل میڈیا میں یہ نیوز چل چکی ہے کہ ترکی روس کا رستہ روکنے کے لیے سامنے آ چکا ہے اچھا میں پہلے دن سے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یہ پروپیگنڈا دیکھ رہا ہوں کہ بڑی شتو مت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرین جتنی فائٹ کر رہا ہے جتنی لڑائی لڑ ہے وہ ٹرکی کے ڈرونس کی وجہ سے کامیاب لڑائی لڑ رہا ہے مطلب ویلاگس میں ہمارے بڑے اچھے اچھے ویلاگر ان کا بڑا اچھا نام ہے وہ یہ بات ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ٹرکی کے ڈرون ٹرکی کے ڈرون ٹرکی کے ڈرون ایون uh, ترکی بھی یہ کچھ کر رہا ہے کہ جو ترکی کے ڈرون ہیں وہ بڑے خطر نہ یہ پریزیڈنٹ یوکرین جو ہے یہ ایک ایسے یہودی کی نسل میں سے ہے جس اس یہودی قتل عام میں مار دیا گیا تھا جسے ہولو کاسٹ کا نام دیا جاتا ہے اچھا تو میں بتانا آپ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ترکی ترکی ترکی کے رنٹ لگائی گئی ہے یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو اور روس کو ایک دوسرے کے انٹی لانے کا پہلا معاملہ تو یہ تھا جس میں بڑی تک وہ کامیاب ہیں کہ ترکی نے جو اگر یہ خبر درست ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ٹرکی سمندر میں اس کا رستہ روکے گا اور اس میں امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے شام کے حوالے سے جو کادر بایوف کے ساتھ ملاقات کروائی کادر بایوف کون ہے یہ چیچن رہنما ہے اور یہ چیچن رہنما جو یہ جو باغی جنہیں کہا جا رہا ہے امریکہ کی نظر میں یا یوکرین جنہیں باغی کہہ رہا ہے تو یہی ہیں وہ باغی جنہیں روس مدد کرتا ہے اور یہ مسلمان مجاہدین ہیں جو ظالم اور جابر طاقتیں یا جو ان کے ہوتا ہے ان کے خلاف لڑتے ہیں وہاں پہ اچھا یہ خبر آپ کے سامنے میں چلا رہا ہوں کہ قادر بایوف جو ہے مسلم اکثریت آبادی والے روسی جمہوریہ چیچینیا سربراہ رمضان قاد... قادریوف, قادر بائیوف, نہیں قادریوف, کے اعلان کے بعد چیچن فوجیوں نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب یوکرینی فوج کے یونٹ کا کنٹرول سنبھال ٹھیک ہے थीके? تو یہ آ, مطلب جو صورتحال حال ہے اس میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ کی ابھی تک جتنی بھی اسٹرگل ہے وہ ساری انٹی اسلام ہے اسلام کے خلاف ٹی پی کو ہیلپ کی افغانستان کو مارا شام میں مسلمانوں کو مارا عراق میں مسلمانوں کو مارا کروڑوں مسلمانوں کو تیس نیس کر دیا اور اب جو ہے وہ ٹرکی کو اور روس کو آمنے سامنے لانے کی ایک منصوبہ بندی ہے اور ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو معاملہ تو یوکرین کا ہے لیکن یہ ہے کہ تمام نیٹو کی روس کے ساتھ یہ جنگ جو ہے تیسری عالمی جنگ میں داخل ہونے والی ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے لہٰذا مخصاص یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ یوکرین اور روس کا نہیں ہے بلکہ یہ دو بڑی طاقتوں کا مسئلہ ہے یہ امریکہ اور روس کا مسئلہ ہے ولادیمیر پوتن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مغربی طاقتیں اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کریں اور طویل عرصے پہ اس بات پہ زور بھی ڈالتے آئے ہیں کہ امریکہ نے انیس سو نوے میں جو زمانت دی تھی کہ نیٹو اعتعد مشرق میں نہیں پھیلے گا لیکن امریکہ کہتا ہے کہ اس نے ایسی کوئی زمانت کبھی نہیں دی اور نیٹو روس کے اس کو مسترد کرتا ہے بالکل وہ کہتا ہے کہ یہ معمول کی جو سرگرمیاں جنہیں روکا نہیں جا سکتا ہے. ابھی موجودہ بوران میں اگر ہم دیکھیں تو نیٹو جو ہے اس نے کیا اس کا بندوبست کیا ہے اور یہ بھی میڈیا پہ بندوبست جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندوبست نہیں ہے بلکہ یوکرین کو یہ تمام چیزیں فراہم کی جا سک چکی ہیں لیکن میڈیا کے حوالے سے یہ بندوبست ہے ابھی تک امریکہ نے جو ساز و سامان بھیجا ہے اس کے لیے یوکرین کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تقریباً تین ہزار فوجی پولینڈ اور رومانیہ بھیجے امریکہ نے اور آٹھ سو پچاس فوجی بالکل ریڈ الرٹ کے آرڈر پہ انہیں رکھا ہوا ہے تہم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا یوکرین میں فوجیں بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں یہ اور کیا ہے یہ فوجیں یوکرین میں نہیں بھیجی تو کام بھیجی ہیں اسی مقصد کے لیے بھیجی ہیں نا اچھا اور یہ فوجیں یقیناً اندر ہیں اندر وہ بے شک یوکرینی یوکرین کی وردیوں میں لڑ رہے ہوں گے لیکن وہ جا چکی ہوئی ہیں یہ پورا بندوبستہ یہ تقریبا دو تین سال سے یہ شدت آئی ہوئی تھی اس چیز میں اور یہ جو دسمبر کے بعد سے تو بہت زیادہ شدت تھی کہ اب لڑائی ہوئی کہ اب ہوئی یہ صورتحال تھی نا اچھا تو اس کے علاوہ امریکہ نے جناب اس میں کیا کیا ہے کہ دو سو ملین ڈالر کے ہتھیار دیے نے جن میں جیولین اینٹی کرافٹ میزائل اور سٹنگر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل شامل ہے ٹھیک ہے اور امریکہ نے جناب نیٹو میں شامل ممالک کو یوکرین کو امریکی ساختہ ہتھیار فراہم کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے کہ جس چیز کے پاس امریکہ کا بنا ہوا ہتھیار ہے وہ یوکرین کو دے سکتا ہے یہ اجازت بھی امریکہ نے دے دی ہے برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو کم فاصلے تک مار کرنے والے دو ہزار اینٹی ٹینک میزائل فراہم کرنے کے علاوہ تین سو پچاس جبکہ اسٹونیا جو اسٹونیا ہاں اسٹون جبکہ اسٹونیا میں نو سو فوجی بھیجے ہیں اچھا اب یہ جو بھیجے ہیں کا لفظ ہے اسے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پہ دیے جا چکے ہیں اور جو تباہی اندر مچی ہوئی ہے جو روس کا اتنی بھاری ماترا میں جو نقصان ہوا ہے وہ آپ ان اس ساز و سامان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں یوکرین کو دی جا چکی ہیں ہم مزید اپڈیٹس آپ کو لمحہ بلحہ کی خبر سے آگاہ رکھیں گے انشاءاللہ اور جن لوگوں نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آنے والے دن بہت خطرناک صورتحال اختیار کرنے والے ہیں خدا حافظ